Вибухотехніки Головного управління Національної поліції Миколаївської області шляхом контрольованого підриву знешкодили снаряд, який не розірвався, впавши біля житлового будинку в одному зі спальних районів Миколаїва. Житловий масив обстріляли касетними боєприпасами. Осколковими бойовими елементами 9 n 235 котрі носяться носіями смерть або ураган, носіїв поки що не виявлено, тому ідентифікувати конкретно, чим був обстріл, проведений немає можливості. За словами вибухотехніків, багато елементів пішли у воду та ймовірно не здетонували. Вони як несуть небезпеку під час самого конкретного вибуху, так і після нього цими не розірвавшимися елементами. Вони в собі несуть осколкові елементи, підшипниково подібні шарикам або продовжувати еліпсоподібним предметом, які розлітаються на велику дистанцію та вражають цілі. У багатоповерхівках мікрорайону вибиті вікна, шибки, вибухи тут пролунали вранці. Било ніч – Це були погроми. Ну, стріляли, ми так зрозуміли, що наші стріляли. А всі, всім 15 дето. Ой, це, це такі взриви були. А, дошов, а потім тут, а потім ось там під вербою». Автівки, які стояли у дворах та на парковках, також пошкоджені. У цю, припарковану біля під'їзду, влучив снаряд. Ну, «Ось всю картину виділа своїми глазами, як летіло, все. а потім в сторону повернула і бабахнула сюди. Взрив, чорна піліна, все не видно було, чорний дим і все. Ну, Звісно, одразу відскочили вот і вискочили цей коридор. Люди русські, відстаньте від от нас, відстаньте нас в спокій. Ми любимо свою Україну і нікому її не дадімо. На цих кадрах обласна клінічна лікарня. Такий вигляд мають кабінети. Розбиті вікна тимчасово замінять на фанеру та плівку. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.